Привіт! Я повністю подивився фільм «Навальний», який от тільки що виграв Оскар у номінації «Найкращий документальний фільм». За нагороду, до речі, також боровся і український документальний фільм про дітей «Лисичанська» у Центрі психологічно-соціальної допомоги, але не виграв чому і взагалі що дивного і крінжового в самому фільмі, Я там багато усього про це поговоримо, і чому багато розумних українських людей думають, що перемога цього фільму – це сильно небезпечна. Безпечно для України взагалі. Чому це політизований крок на 110%? Зараз поговоримо, покрінжуємо. У нашій рубриці «Крінж тижня». Для тих, хто не знає, хто я такий, одразу трошки про себе розповім, тому що вам зараз слухати мої думки, і ви такі, да хто це взагалі такий? Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як Геній, я шеф-ред провідного українського видання Ікла, найбільшого серед молодих в Інстаграмі. Просто музикант, митець і просто людина, яка з вами тут на своєму авторському каналі обговорює все, що є важливим для українців, України. Ми тут жартуємо, сміємося, аналізуємо, розвиваємося разом, і класно проводимо час. Коротше, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Перед тим, як ми перейдемо до огляду самих сцен із фільму, я хочу, щоб ми з вами дивилися на нього однаковими очима, розуміючи, хто такий Навальний, Яка була реакція в інтернеті, і серед наших, і серед їхніх. Я зараз не буду чітко зачитувати, що сказав Подоляк, але, звичайно, він це засудив, тому що це піпець, яка політизована перемога. Але, до речі, і Пісков теж це прокоментував і сказав, що сам фільм сказати класний або не класний не можу, бо не дивився. Але є здогадки, що там багато, якихось політизованих моментів. Можна в якомусь сенсі погодитися навіть з сраним Песковим уявіть собі дожилися. Ну давайте спочатку трошки заглибимося у суть. Фільм «Навальний» отримав Оскар у номінації «Найкращий документальний фільм. У стрічці показана історія отруєння Навального та його ув'язнення. Однак перемогу стрічки Навальний вже розкритикували. Причиною є те, що Навальний поділяє імперіалістичні погляди Путіна. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Окрім цього, на сцені Дані разом з режисером фільму нагороду отримували дружина Навального Юлія, його діти Дар'я та Захар, а також російські журналісти-розслідувачі Марія Певчих та Христо Грозів. До речі, мені здається, він болгарин, а не росіянин. Але добре, не важливо. Водночас Володимиру Зеленському відмовили у промові на церемонії через політику вже вдруге на Оскарі. Це, sta... Оскарі. Це сталося. Це крінж. А знаєте чому? Тому що вони в... поза політикою. Ну поза політикою, От так, Але про Навального фільм став найкращим документальним. Також у категорії «Найкращий документальний фільм» була представлена українська стрічка «Будинок із скалок» або «Скалок», в якому показана історія дітей у Лисичанському центрі соціально-психологічної допомоги на прифронтовому Донбасі, де з 2014 року триває російсько-українська війна. Якщо чесно, про цей фільм я мало знаю, мені дуже але я приділю цьому час пізніше, але зараз я хочу поговорити більше про нашого звинувачуваного, тому що там лють просто. Просто хочу вам показати, як виглядала церемонія. Перш за все, як виглядала його дружина, що вона сказала. Це просто лють. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Ah, Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Дякую. Uh, stay strong, my love. Thank you. Нуль слів про те, що зараз відбувається. Хтось скаже: ну так це ж фільм про Навального, і отримала його дружина, чому? Тому що вона мала сказати про те, що вдіяла влада, який вони є опозиційними. Тому що вдіяла вона небагато мало наймасштабніший конфлікт в Європі за всю історію, якщо я не помиляюся. А я, скоріш за все, не помиляюся. Принаймні, з часів Другої світової точно. Так само просто хочу показати, як виглядала його дочка, син та та дружина. Просто подивіться, як вони себе поводять на церемонії. <пл 'ять> Сука, як соромно за чужих людей. Ну, блять, як можна після того, як ви усьому світу розказали, що ваш батько тире чоловік політично ув'язнений? Ваша країна піздец потребує freedom. Ви всі такі, ну, плінники, да? ви в'язні. І після цього ви стоїте з такими обличчями. Це пафос фейс. Ну, типу, до чого він? Ну просто подивіться на ці пози, на ці вирази обличчя. Ви що, єбать? На Вог фоткаєтесь. Ну це крінж помножений на крінж, помножений на вантажівку з крінжом. Ну що ну як це можна буде? Давайте подивимося на реакцію людей в інтернеті. Суки, просто суки, жодного слова про Україну. Зате згадали про освобождєння Росії. Тобто я та мій партнер сидимо вдома, поки всі ці гнілі люди можуть подорожувати, посміхатись, не чути вибухів, сирен та отримувати Оскар? Я вахую, просто немає слів. Що тут додаш? Все, ну, кожне слово. Перше фото. Українська сім'я постраждала від Путіна. Друге фото. Російська сім'я постраждала від Путіна. Просто, блять, подивіться на вираз обличчя цієї жіночки. Прям жертви! Мені боляче на це дивитися. От такий рівень крінжі. От реально, от настільки він, що в мене просто не витримує серце. Якщо я помру при записі цього відосу, то ви його не побачите, тому, в принципі, можна і не продовжувати. Перше фото — це битва за свободу. Друге фото — це битва за владу. Не переплутайте. Перше фото. Друге фото, на якому, до речі, ця дружина посміхається, це взагалі окрема тема. Вона постійно посміхається і взагалі таке враження, що похуй на цього Олексія. Хочу зазначити, що це типу зняв канадський режисер HBO. Не треба думати, що це зняли росіяни. Ну він такий компліментарний, що виглядає як передвиборча компанія Навального. От дійсно. Але спочатку я хочу вам нагадати, хто взагалі такий Олексій Навальний і чому ми не маємо ставитися до нього як до людини, яка може звільнити нас від Путіна, наприклад, як де да, кто думає. Дуже важливий факт. За даними Варайті, існує опозиція наданню Зеленському права на виступ. Джерела видання кажуть, що торік співпродюсер церемонії вручення Оскарів Вілл Пакер висловив стурбованість тим, що Голівуд огортає Україну увагою, оскільки постраждалі від конфлікту білі. Навпаки, Голівуд ігнорує війни по всьому світі, які впливають на людей з іншим кольором шкіри, стверджував він. Пакер не відповів на запит про коментарність. Ну, мы все памятаємо, як він це спизданув, всі Давай, блять, хоча б сюди не приплітати сюди. Люди гинуть. Ні за що. Яка в сраку різниця? Це перша інформаційна війна, в якій ми не пройобуємо. І через це про це говорять і Голлівуд, і політики, і всі скрізь. Це результат роботи, а не збіг обставин. Але ми сьогодні не про це. У чому прикіл? Ми тут говоримо про те, що у Зеленському не можна виступати, тому що це вайтпавер, павер. Ахуєть. А от хто такий Навальний насправді? Просто по полюбуйтеся. Його участі у русском... Маршем. Просто зараз будет ну лють. раз! Мой! Еще Моим сторонникам, которые удивлены, я хочу сказать вещь, что удивляться не нужно. Я четвертый год подряд хожу на русский марш. Им стоит бояться! Им стоит бояться! Да! Кавказ соси! Слава Руси! Кавказ соси! Кавказ! Блять, <світ> ТІПІ ДЕЙЗІ ГУЄ в кепці, нахуй, з німецьким прапором. <світ> <світ> Рівень свідомості людей, які ходять на цей мітинг. Справа не в тому, що там є якесь національне питання, яке дійсно там впливає на щось. А просто людина асоціює себе з фашистами. Ну, я звичайно, зараз це можу і додумувати, чому в нього там німецький прапор. Ну, добре, let's go. <світ> Русський, вперед! Русський, вперед! <світ> Русський, вперед! Нормальний умізне, да. нічого, а в атаке міроприяті я не їжу. Я вам так скажу: якщо він виступає так само підтримуючи цей марш, фільм про нього не міг виграти на конкурсі, який з нещодавного часу навіть не допускає фільми, які не відповідають інклюзивності. Тобто, якщо там немає людей різних рас, сексуальних орієнтацій, а тут людина буквально знаходиться і виступає на мітингах, де люди зігують і кричать, що вибачте. Аллах те, що вони сказали. Ну це просто піздец. Це політичний труп має бути у здоровому суспільстві. А Зеленському, який... При цьому жодного слова такого не сказав. Він дуже часто каже і про мусульман, і про будь-які меншини в Україні. Він сам етнічний єврей. Йому не дали виступити. Дві хвилини на Оскарі. Ну скажіть мені, будь ласка, це послідовно? Мені здається, що це якісь подвійні стандарти. Оскар свого часу задався ціллю доказати усім, по усіх статтях, що це люте дно. І вони в черговий раз це доказують. Конкретно Навальний, він наводить грузинів і називає їх гризунами. Це у підтвердженні того, что Навальный на самом деле это продолжение Путина и в него такие самі империалистичные погляды. Просто почитайте декілька рядків з его лайв журнала Оказать серьезную военную и финансовую помощь Южной Осетии в Абхазии с тех размеров, в которых Абхазия готова реально воевать с Южной Осетией. Объявить Южной Осетию зоны, закрытой для полетов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся на этой территории. Объявить полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение. Выдворить за пределы Российской Федерации всех Находящихся на нашій території граждан Грузії. В дальнійшем дійствовать по ситуації, но при этом отдавать себе отчет о том, що, конечно, запуліть крилатой ракетой по Генштабу гризунов очень хочется, но гризуни тільки этого і ждут. Просто уявіть собі, що ця людина пише. Хтось такий, ну Грузія, Грузія, мені це не, близько, не зрозуміло. Подивимося, як відображається мапа Російської Федерації на сайті штабу Навального. Да, подивіться, червоним колом відзначений отакий от маленький шматочок. Це той самий шматочок, який в 2014 році Росія відтяпала від законних територій України. Тобі ж Крим. Що взагалі про Крим, каже Навальний. Щось він там пише про те, що UPS офіціально увідоміла нас о прикращенні доставок в Росії фізліцем. Якихось там фігурок. Навальний на це пише. Ну і сидіть самі зі своїми фігурками. У нас є Крим. Уявляєте, да, собі масштаб особистості. Людина, яка, блять, фільм про яку зараз виграв Оскар! Це людина, яка неодноразово казала, що Крим російський і свого часу на запитання, чи віддасть він Україні Крим. У разі, якщо він стане президентом, він сказав, що Крим не бутерброд. І його не можна забирати і віддавати, що він російський. От така людина, яка також у своєму твіті називає українців хохлами. Тобто це, блять, політик. Уявляється собі рівень політичності. В нормальній країні, у розвиненій цивілізації, така людина була б визнана політичним трупом, тому що з неї, ну, неможливо просто ввести якісь будь-які організовані комунікації. Не може так політик висловлюватися у соцмережах, у будь-де взагалі. Тим паче, коли ми всі засуджуємо Росію і анексію Криму, і ми зараз обираємо фільм про нього як найкращий документальний фільм. Для того, щоб бути плюральним, да? що пише з іншого боку Наталія Гуменюк, українська журналістка. Складно нам бачити користь для себе насамперед. Оскар виграв фільм канадського режисера. Проте, як президент російської федерації намагався отруїти забороненою хімічною зброєю новачком політичного опонента. Але ці спецслужби, які стали просто карикатурним інструментом вбивства і вбивали, і вбивають за кордоном, не спромоглися на це. Це зброя, якою російські спецслужби вбивали людей у Британії і Болгарії. Що вкотре доводить, російська держава терорист і загрожує тим, хто за її межою. Джонсон, до речі, лише після отруєння новічком Скрипаля, змінив свою політику щодо Російської Федерації. Життя Навального в наступні роки у колонії під питанням нагорода навряд чи зупинить Кремль від його можливого убивства в тюрмі. Але додатковий інтерес світу викличе. Не думаю, що в Кремлі раді. Але в мене є інші думки я про них скажу, я просто вам сказав, що от існує така інша точка зору. Що ж, коли ми трошки пригадали, хто такий Навальний, я хочу вам показати ключові фрагменти з фільму. Просто, щоб ви мали уявлення, що там відбувається, який крінж насправді там відбувається, і трошки вам поясню, як я бачу ці окремі моменти. Let's go! Чесно кажучи, цей фільм мав називатися не Навальний, а Єбать він охуєний цей ваш Навальний! От чесно, так. Тому що усе, що я бачу у цьому фільмі, дуже схоже на передвиборчу компанію. І конкретно даний фрагмент, який я хочу зараз вам показати, показую перш за все через те, що деякі моменти там виглядають єбать якими наіграними, просто оцініть. Якщо тебе вб'ють, якщо це станеться, яке повідомлення ти залишиш росіянам? Come on, Daniile. No, не за что. Come on, Daniel. Мені одному очевидно, що це просто зіграна сцена. Це просто такий, знаєте, початок того, як тут буде розвиватися наратив. І він такий максимально компліментарний. Перше, з цього починається фільм. Тут дуже важлива деталь те, що цей фільм був знятий, і я підозрюю, що і змонтований до повномасштабного вторгнення. І тут події описуються так само, звичайно, ще до 24 лютого 2022 року. Просто пам'ятаємо про це. Війна в Україні. І війна в Сирії. Виходите платити за війну. я приношу війну. Дивіться, у чому проблема? Ви скажете: "Ну, блядь, ну і норм, слава Богу". Той факт, що вони постійно обговорюють його смерть. І, в принципі, увесь наратив цього фільму настільки компліментарний, де він висвітлюється як мученик. Він там буквально так називається. Що робити з Навальним, важке питання для Кремля. Відпустити його та видатись слабким? Чи ув'язнити, знаючи, що це може зробити з нього політичного мученика? Він мученик. От він, він мученик і цей наратив, він пронизує увесь цей фільм. І оце питання про війну в Україні, він на нього відповів Максимально ніяк. А прикол у тому, що я бачив нещодавно мєм, коли ти розмовляєш з людиною з Заходної Європи про війну в Україні, це ти розмовляєш з дитиною. Щось пояснюєш дитині. Чому? Тому що звичайно вони там знаходяться в своїх контекстах. Вони цього всього не розуміють. Вони не знають історичної основи, ніхуя, в принципі, нічого не знають. І більш того, вони цього безпосередньо при цьому страждають. Що вони бачать у цьому фрагменті? Я закінчу війну. Що значить, блядь, закінчу війну? Залишу до. Донбас напіврозрізаним. Що значить взагалі залишу війну? Це популістична відповідь. І вона для західних людей звучить максимально легким і правильним рішенням. Проблема у імперіалістичності поглядів Навального. Що значить припиню війну? Це залишу Крим і цілком можливо, що мається на увазі і частину Донбасу. Це тупо. Неможливо. Ну це все одно, що сказати вам подобається голод? Ні, не подобається. Ну тоді буде the ситість. І всі на заході. Єбать, він там порішає ситуацію в Росії, в Україні. Люди, які не хочуть, щоб в них дорожчало життя, пальне, будь-що, яких вже заїбав взагалі контекст України. А таких дохуя. Вони вже починають вірити в російську пропаганду. Люди вже взвинчені. І коли вони бачать образ такого Навального, якого подають як персонажа мономіфа. Існує така теорія, що усі головні історії, блокбастери, біблія, кара, Тріпітака, я не знаю, будь-що. Вони всі розповідають про історію однієї людини, яка пішла кудись проти великого ворога і змогла, або е, сильно виросла, коли намагалися. Давід і Галіаф, в даному випадку, звичайно, Давід, це Навальний, і він такий приємний, і воно так правильно все звучить. Це чисто блокбастер, це Гаррі Поттер, Ісус Христос, мальчик, який вижив, або воскрес, в даному випадку. І воно романтизується у весь цей фільм. І він увесь фільм дає дуже розмиті відповіді на питання, які людям непідготовленим здаються вирішенням усіх проблем. Тобто не треба, щоб Україна вигравала зараз війну. Не треба постачати їй зброю, допомагати їй грошима. Просто гіпотетично треба, щоб прибрали у цього Путіна, який ув'язнив увесь російський народ. А поставити Новального, який такий, я зараз просто закінчу війну. І люди, які на Заході. Оцей вихід мені подобається більше, ніж подорожчання в АЗС. Я смотрю, как эта оппозиция живе. бухают, принимают кокаин, этот бесконечный гомосексуалізм, какие-то оргии там. Вот, ну, можно перечислять, тошнит от этого. Тут трошки показали фрагмент, як працює пропутінська пропаганда, і вони дійсно так працює максимально тупо, апелюючи до якихось страхів бабушек. Прикол у тому, що тут важливо зрозуміти, що серед цих страхів тут прозвучав гомосексуалізм, а це, звичайно, одна з важливих битв, яку веде, зокрема, Оскар за свободи ЛГБТ-спільноти. Як і я, як і усі ми адекватні люди Коли таке звучить в такому фільмі Звучить ось це, як очах людей Які дивляться це на Заході Люди, які проти Навального Ненавидять гомосексуалізм то це просто тикість Він не просто проти війни І проти цього страшного дракону Який завжди там десь був В фільмах «Руські погані» А зараз це просто істина. Всі знають, що вони напали на Україну Тепер погрожують усі Європі Навальний, який боровся з Путіним, і це завжди було цікаво, інколи непогано. Зараз Навальний в їх очах це супергерой, стає месією, і увесь фільм про це. На цьому моменті хочу трошки відволіктися для того, щоб нагадати, що я теж людина я маю їсти. Тому, якщо Дані, <плес> жартую, просто поставте цьому ролику лайк, щоб його побачила щонайбільша кількість людей. Тому що це дійсно важливий меседж. Погодьтесь з цим. Так само я хочу, щоб ви підписалися на цей лайк, щоб не пропускати інші крінжі тижню або просто інші відоси на цьому каналі. Поставити лайк прямо зараз, тому що YouTube любить, коли ви одразу ставите лайки цьому відео, але не колись там в кінці. І якщо хоче. Та й можете, ви можете стати спонсором Цього каналу, це коштує дуже Недорого, десь 70-75 гривень Але коли вас буде багато, це дійсно Допоможе мені і моїй невеличкій Команді існувати І робити для вас відоси частіше І крутіше, а люди, які є спонсорами Також будуть участвувати В розмовних клубах Які ми будемо влаштовувати Я потім скажу, де Ну, потім це у спільноті, в пості Тільки для спонсорів Як стати спонсором, ви можете дізнатися у закріпленому Коментарі, а ми продовжуємо обсирати Навального і Росію. Не знаю, чи є цей фільм політтехнологічним продуктом, але він працює і виконує його функції. Коли ти даєш деякі меседжі, і конкретні люди це считують, впізнають у цьому себе, і починають приймати якусь за сторін. Тому, в принципі, цей фрагмент, він не стосувався нічого у фільмі, абсолютно, його можна було не вставляти. Але вставили, ну і от вам е можливий результат, який я описав, можливий. Це фрагмент. Як люди бастують біля лікарні у Томську або Омск. Просто подивіться, як подається російське суспільство. Взагалі, ситуація в Росії. Ми не можемо зробити тільки таким образом. Убийці, просто убийця. Його, е, його вбивають, мені здається. Ну, або, по крайній мере, заметають сліди. Замечальний! За що я одне здаю? Я одне здаю! Я одне Я Не Не нас У цьому фрагменті показується адекватна сторона росіян. Хороші руські. І хто можливо з вас скаже, ну статистично однозначно вони мають бути. Ну це нереально, щоб їх не було. Я думаю, статистично так, так працює статистика, але вона ну нам реально невідома. І невідомо який відсоток. Я багато де чув і читав, що 80, або просто дуже багато, або більшість людей підтримують або війну, або Путіна, або їх разом взяти. Тут, у цьому фільмі, не показано абсолютно жодного прибічника Путіна, окрім пропагандистів. Уявіть собі, жодного по усе кіно не показує. Це типу неетично з точки зору журналістики. Це ж документальний фільм. Тобто він має так чи інакше відповідати деяким канонам журналістики. А це має бути об'єктивність. Одна з них. І вона досягається, зокрема, плюральністю думок. Як я, от, да, я навіть не журналіст, але я вам показав іншу точку зору. Не таку, як в мене. Вони показали тільки руських, які проти путін. А? Тільки сторонники, тільки красиві, тільки розумні, інтелігентно виглядаючи. Що за хуйня? Ну це пропаганда. Бо цей факт робить цей фільм пропагандою по зі мною. І ця пропаганда виграла на Оскарі, де не дали виступити Зеленському. Люди збираються, вони такі сміливі. А за те, що вони гучно висказують свою точку зору, їх забирають в автозаки, такі вони в'язні. Запам'яталися, вони в'язні. Там буде фрагмент, який абсолютно не в'яжеться з цим меседжем. Наступний фрагмент, це робота з запереченнями. Тобто була ж, ну, мала бути якась частина людей, які дивляться цей фільм, і вони такі, хм, а в мене ж є критичне мислення, може я у чомусь посумніваюся? І зараз з цими сумнівами буде працювати автор. Довгий час я не був упевненим, що робити зі справою Навального. Мені завжди було цікаво, наскільки він незалежна фігура, чи він один з багатьох фейкових опозиціонерів, створених Кремлем. Я критикував його в Твіттері, Тобто на початку кар'єри він зігравав із правими екстремістами, И він шел покровительство с такими націоналістами та расистами. Чи відійшов він від цього? Чи перейшов на світлий бік? Алексей Навальный! Вот сегодня с нами на русском марше! Всем привет с праздником! Слава России! Те, кто собрались здесь, Хоч завтра можуть всю цю ворожку сволочь із Кремля і з правительства. І зараз, як ніколи, нам необхідний дуже простий лозунг єднення. Один за всіх! Один за всіх! Один за всіх! Він хвора людина, блять, я розумію, що він працює зараз на аудиторію, яка абсолютно безміскла. Тепер є таке слово, якщо його не було добре. Скажіть, те, що я вам показав спочатку, і те, що вони показали, як, типу, «Руський марш», це сходиться між собою? Ну, по, по радикальності, по рівню піздеця, або, можливо, вони все ж таки трошки пом'якшили те, що там дійсно відбувалося в своїх футажах? Я вже мовчу про те, що мене постійно бентежила фраза «Слава Росії». От мені просто цікаво, за що? За те, що вони усю історію просто воювали, захоплювали територію, присвоювали культури, винищували. Культури. Слава, за що? От дійсно, блять, за що? Слава, кволі, гнілі. Все, що каже Навальний. Так от дивіться, як він зараз попрацює з запереченням. Протягом моєї кар'єри мені весь час ставлять ці самі 15 запитань. Ви боїтеся? Ви працюєте на Кремль? Чим займається ваша родина? Ви відповідальні за свою родину. Якщо це закордонні журналісти, вони питають про націоналізм та російський марш. І кожен з них, Господи Боже, дивився попереднє інтерв'ю. Чекайте, хіба там не було декількох неонацистів? Перепрошую? На тому ж марші було декілька нацистів. Звісно, вони інша категорія, з якою вам не хотілося б асоціюватись. Ну, у нормальному світі, у нормальній політичній системі, звісно, я ніколи не був би в одній політичній партії з ними. Але ми створюємо коаліцію, широку коаліцію для боротьби з режимом, щоб створити ситуацію, коли кожен може взяти участь у виборах. Бо багато політиків не хотіли б асоціюватися або навіть бути на фото з тими хлопцями. А для вас це нормально? Так, нормально. Я вважаю це своєю політичною суперсилою. Я можу говорити будь ким. Хай там як. Вони громадяни Російської Федерації якщо я хочу перемогти Путіна, якщо я хочу бути лідером країни, я можу, я, я не можу ігнорувати велику її частину. Є багато людей, які називають себе націоналістами. Давайте обговоримо. Ми живемо в Україні, де трують політиків та вбивають людей. Заарештовують людей ні за що. Звісно, я згоден мати справу з людиною чи мітинги. Для мене мають не дуже добрий вигляд. По-перше, націоналізм і нацизм це є бать різні речі. І коли ти підіймаєш свою руку від серця до сонця це не символ націоналізму. У цей весь фрагмент це підміна понять. На підміні понять. Там було декілька хлопців, з якими ви не хотіли асоціюватися декілька купа людей, які зігують. І вони не націоналісти. Націоналіст це людина, яка хоче вільного існування своєї культури на своїй землі, її проквітання. Там нема ні слова у радикалізмі. Нема такого, що ти там когось не любиш, або хочеш витворити. Ну, тільки якщо це, звичайно, якийсь окупант, то хочеш. Це очевидно. Це підміна понять. І понять. І прикол у тому, що це виграє на Оскарі, на такому неполітичному і максимально інклюзивному конкурсі, де людина каже, ні, я б насправді не підтримував націоналістів, але що мені залишається, враховуючи, що в нас такий режим? Іншими словами, так, я підтримував, так, я брав участь у мітингах з націоналістами, а насправді нацистами, просто тому, що я маю спілкуватися з людьми. Для чого? Для державного перевороту? Хіба що? Це не люди, яких будуть слухати. Це не люди, думка яких вважається, ну типу, похуй, на виборах вважається, але Тут найцікавіше. Він каже: не можу ігнорувати типу значної кількості нашого населення. І значна кількість населення це нацисти в Росії. За його словами. Тобто, знаєте, якось з'явилося бажання якусь там денацифікацію провести в Росії. Якщо дивитися цей фільм трошки уважно, трошки уважно, ти розумієш, що це дволичність. Є таке слово? Тепер є Оскара помножена на мільярд. Просто на мільярд. Це людина після таких дій. Вона має бути, як я вже казав, політичним трупом. А фільм про неї не може вигравати на Оскарі, який весь такий інклюзивний. Невеличка пауза. Якщо я вам сильно не раджу дивитися фільм Навальний, то сильно порадити я вам можу навчатися у Прожектор. А точніше, Прожектор Creative and Tech Online Institute, який допомагає здобувати професію. Це незалежний Creative and Touch Online Institute, який створює вільну освіту, практичну, системну і кастомізовану під потреби студентів. І там все ще дуже красиво задизайнено, я так таке люблю. Ці хлопці та дівчата конструюють нову модель практичної професійної освіти. Таку, що відповідатиме запитам ринку та вимогам часу. Вісім років онлайн-інститут Прожектор розвиває професійні навчальні програми для спеціалістів з креативних та технічних індустрій. За цей час Прожектор випустив понад 15 тисяч студентів на 200 плюс різних коротких та довгих програмах та об'єднав в одне велике ком'юніті понад 100 тисяч спеціалістів. Чому саме Прожектор? Тому що вони до Отримуються культу практики. Студенти створюють реальні проєкти для бізнесу та країни. Вони допомагають опанувати професію. Вони залучають викладати топових експертів практиків. Прожектор допомагає здобути професію, прокачати те, що ти вже вмієш робити, або змінити сферу і почати заново. Погодьтесь зараз в наші часи. Це дуже корисно. Тому я залишаю на них посилання в описі, а ми рухаємось далі. що їм президент Навальний відрізняється від президента Путіна. Моє головне завдання як президента – розірвати це прокляте коло незмінного авторитарного режиму. В авторитарній країні ви або за авторитарного лідера, або проти авторитарного лідера. Ми за головні речі – права людини, свобода слова, чесні вибори. Влада та гроші – Тобто податки мають належати місцевим громадам. А в Росії все вирішують у Москві. Бути президентом означає мати величезний періг влади. І я поріжу його заради майбутнього Росії. Єдине, що змістовно, він тут сказав, що це те, що, ти типу, повинен розподілятиме бюджет по країні, а не концентруватиме його в Москві. Тебе питають, чим ти відрізнятимешся від м'ясоруба? Від вбивці, який вже 20 років вбиває і краде гроші. А він такий, я буду вбивати і красти гроші, але тільки 4 роки, ну максимум 8. А скільки, 12, я не знаю, мінятиме він цю правку в Конституції або ні. Він не сказав ключового, блядь, тебе питають, чим ти відрізнятимешся від вбивці і вора? А ти скажеш, що вбивця і вор, він поганий тим, що він дуже довго вбивця і вор. Ну сука, людина з критичним мисленням, яка дивиться фільм. Вона не те, що просто, ну, має охуїти. Вона як мінімум, не має давати Оскара такому фільму. Прошу показати нашого оператору в предполаганню сторону відходу в аеропорт, щоб ви могли побачити, скільки сьогодні тут, зараз зібралися людей, щоб зустріти Олексія Навального. Ви знаєте, давайте Навалівку. якщо Навальний повернується, то ми його маємо зустріти. Тому що для нас це тепер символ свободи Росії. Розкажіть мені, це не предвиборча компанія. Це просто купа людей, яка його підтримує. Жодної людини, яка підтримує Путіна, не показано, крім силовиків і пропагандистів. І людина прямим текстом каже: це символ свободи Росії. Свободи, блядь! Так він повинна Гречокартопля. Справді вони зрозуміли, що неможливо контролювати натовп. І перелякалися. Це мова йде про те, що вони перенесли аеропорт, в якому сідатиме літак. І що, кажеться, мала, яка, до речі, теж стояла, отримувала цей е, Оскар. Вони зрозуміли, що неможливо контролювати натовп. І Весь цей фільм каже нам, ми в'язні, нам не дають рухатися, ми давно б вже скинули цього кривавого м'ясника Путіна, який, зокрема, почав війну в Україні. Да? Я зараз це кажу не про те, коли це знімали, а як це сприймається зараз, як сприймає Вестерн. Мгм, да, Путін м'ясник, а от цей хлопець проти нього. Да? І тут ця людина каже, вони злякалися, зрозуміли, що не можуть контролювати натовп, і злякалися. Натовп. <реш> в Росії гіпотетично може бути неконтрольованим, якщо його багато, і ви гіпотетично не в такому ж і пліну. Ну це повна хуйня. Не можу сказати інакше. Ця фраза тупість, і вона... Повністю конфліктує з самим фільмом і про те, що зараз багато росіян кажуть, що це неможливо вийти на мітинги. Я не буду зараз казати, що я б, блядь, вийшов, так, якщо б я був росіяном. Я слава Богу, Бог милував. Але я останнім часом в Твіттері чомусь бачив дуже багато наративів. Я майже впевнений, що це і ПСО. Що в грузинських мітингах не було нічого такого страшного. Типу, росіяни теж на них пішли, і вони не були настільки страшні, як російські. Навіть писали, що силовики в Україні під час з Майдану в 2014 році доєдналися до людей. Все там теж класно пішло. Не те, що російські мітинги. От вони зараз про ці, про, просувають цю штуку. Я не знаю, скажіть в коментарях, ви бачили цю хвилю? Ці думки, яка просувалася. Я не знаю, може вона стихійна? Дивно, чому вона раптом зараз могла з'явитися, дивнувати да? <свят> звучить. Зараз вона каже, що типу НАТО вони злякалися. Блять, давай так, або вони ніхуя не злякалися, або ви ніхуя не в пліну. Вашим же я пропустив з ним місяця. документи у мене. Це його ув'язнення, і тут далі починається зворошлива музика, де він зі своєю дружиною. Вони взагалі дуже часто показують дружину в цьому фільмі, тому що це його роль, це одна з ролей. Я трошки про ролі розповім про що я кажу. От просто подивіться цим. Тут він грає в Call of Duty, ну якщо я не помиляюсь, в який шутер. І він навіть про це каже окремо в фільмі, там кажуть, що його дочка або хтось з них там з сім'ї любить шахи, а він Call of Duty. Це, це реально важливо, я зараз покажу чому. Хіба він не диво? Кращий за твого віслюка. Усі люблять малих поні. Це звично, а от Віслюк, це <рес> вона така нещира. У весь цей фільм вона викликає ухиду, тому що вона нещира. Принаймні, такою виглядає. Можливо, в неї там якісь свої особливості. Так, от вони граються з віслюками. Всі люблять поніями. Віслюків така да теж мількнула. Вони люди піздець. Там весь фільм вони суперлюдяні. От. Ми всі бачили, можливо, це, коли це взагалі вставалося, багато хто розфорсив, що він дивиться Ріка і Мордя. А тут він постійно каже, що він такий геймер, потім там в кінці, не знаю, навіть не хочу показувати, його там спитали, що ви хочете, якщо вас все ж таки вб'ють, сказати росіянам. І він такий, не здавайтеся, тому що ці чуваки, якщо вони вже в мене вбивають, ці чуваки, якщо вони вбивають мене, то вони нас сильно бояться, а значить є чому боятися. Чому він каже, чуваки, каже про Call of Duty, постійно, типу, демонструє, блять, рілі, -рі вони летять на смерть і дивляться Рікі Морті. Ту, припустимо, що вони настільки обожнюють цей мультик. Чесно, сумнівний, на мій погляд. Це я знаю, що ви мене зараз зосередити в коментарях. Не побачив я в цьому мультику ніхуя цікавого. Майже. Мені здається, що тут спрацювала історія з так званим брендом особистості. Навіть в мене він є. Типу, дехто створює собі е деякий бренд особистості, а особливо політики. Зараз, наприклад. Марка Цукерберга, розкажу, що це таке. Наприклад, є така думка, що Марк Цукерберг в майбутньому хоче стати президентом США. І які ролі у своєму бренді особистості він просуває. Тобто є якийсь спектр ролей, згадування яких в соцмережах або на телебаченні, у будь-яких каналах комунікації впливає на лояльність якихось окремих прошарків населення, цільових аудиторій, скажімо так. Цукерберг виставляє фотки, де він керує гігантською компанією тому що він вміє керувати, да? він такий, він вміє стояти о, у керма, керманич, так сказати б. Потім, він батько, він приділяє е, час своїй дочці, дочці, там, якісь відео з нею, фото, так само він чоловік, він приділяє увагу своїй жінці, він постійно жертвує гроші в якісь фонди, на якісь притулки, коротше, він прям добродій, да? мецена, це одна з його ролей. І останнє, уявіть собі, гік, тому що що він там постійно грає в якийсь уколосріфт, ну їхній там, я не пам'ятаю, як він називається, залипає в якісь комп'ютерні штуки, щось таке. Він прям, ну прям такий просунутий, продвинутий. Чому вважається? Я звичайно не знаю, так це або ні. Що типу він впливає на конкретну аудиторію. І він розуміє, що коли люди будуть готові прийняти таку особу, як Марк Цукерберг, на президентській посаді, то це буде якесь конкретне покоління, і він з ним працює. Частково працює і зі старшим поколінням, тому що в нього є діти, в нього є дружина. І вони, до речі, теж суперінклюзивні. Це політтехнологія. Я не кажу, що він закохався в жінку, тому що це політтехнологія. Але він транслює це через це. Коли він буде висуватися, то люди, яким, як мені зараз, так, або молодші, які зумери, вони такі, о, так це ж старий добрий Марк Цукенберг. І тут так само. От прикиньте, впаде влада зараз, нинішня в Росії, звільнять Навального. Що зараз? Молодь не знайде в, нього, в ньому себе, не буде себе з ним асоціювати, ви думаєте, що... Ніхто не скаже, о, він грає в колду, прям так, як я. Це найпопулярніша онлайн-гра, або просто шутер. Це найпопулярніший мультик на той момент, коли він міг щось подивитися. Це піар-технологія, це політтехнологія. технологія Не знаю, чи вона була так задумана, але вона виконує такі функції. І якщо раптом це станеться, то Захід через цей фільм і росіяни всередині. Вони будуть за нього. Він Христос. Він мученик. Це Одіссея, розумієте? Він пройшов скрізь все для того, щоб керувати улюбленою Росією, в яку він повернувся, навіть знаючи, що буду ув'язненим. І це все постійно повторюється в фільмі. Дочка каже, якщо папа помре, він каже, ну якщо я помру, його питають, ну якщо ти помреш, Постійно все на максимальному радикалізмі. Я розумію, що дійсно хотіли вбити, але все ж таки, ця риторика, вона постійно продовжується. Цей фільм виглядає як предвиборча компанія. Навальний або хтось з нині існуючих опозиції Да, Путіна. Це просто наслідки, спадкоємці існуючої системи з їх їбучими, імперіалістичними настроями. Він там в одному відрізку сказав, що його батько біля Чорнобилю, він жив в якомусь селі, я дійсно це перевірив, це так, але він не сказав, що він українець або був українцем, був в Україні. Жодного разу це не прозвучало. Той фрагмент, де чувак в нього спитав про війну в Україні, це взагалі єдиний момент, де слово Україна звучить у фільмі. Він про це навіть не думає, не виукра Кремлює Україну як окрему державу або народність. Про це взагалі ніде не йдеться. Крим, російський, не бутерброд. Грузія, Южна Осетія. Ну коротше, це така сама залупа, як і те, що зараз стоїть там. І для того, щоб вам дати трошки більше зрозуміти про що, я вам хочу показати дуже коротенький ролик, який ми свого часу зробили для ІКОЛ. Для того, щоб ви просто прослідкували, за моєю думкою, є просто як красиву кінцівку. Вам буде цікаво, обіцяю. Чому Росія починає війни? Як ніколи знову стало, можемо повторити. Те, що Росія розпочала війну з Україною, це не хвороба. Це симптом. Діагноз – хронічний культ війни. Щоб держава у 2022 році розв'язала такий збройний конфлікт, їй потрібно було все життя вірити у три міфи. Перший міф великої перемоги. Це казка, в якій герой, російський народ, перемагає чудовиську і власноруч рятує увесь невдячний світ. 9 травня стала майже релігійним святом, на якому фанатично зациклилися росіяни, як і саме на своїй ролі у перемозі, знецінюючи вклад інших радянських республік. У цій касті немає місця неприємним фактам, таким як пакт Молотова-Рібентропа, війна з Фінляндією, окупація при Балтіки, Невдала Ржевська кампанія, чи депортація поляків та кримських татар, і цей список можна довго продовжувати. Росія намагається ідеалізувати свою історію, замовчуючи свої темні сторінки та вибілюючи їх в шкільних підручниках. Другий міф про наддержаву та велику націю. Ставлення свого народу понад іншими, плюс неадекватне звеличування власної державності. Це класичний рецепт страви під назвою загарбницькі настрої і, до речі, ознака фашизму. Європа без Росії програла б війну. Все, що має Україна як держава, їй дала Росія. Україна заблукала, але це ж брати, маленька частина Росії. Її створив Ленін, тому Росія й тут допоможе. Росія наче багатша, наче культурно насиченіша, в неї наче сильніша армія. Хоча ми всі бачили, яка вона багата як вона присвоювала чужі культури. А армія, ну, ми всі бачили, яка там армія. І нарешті, третій міф про ворожий захід. Поки розвинуті держави працюють над тим, щоб збагатитися завдяки торгівлі та співпраці, російська пропаганда працює над створенням бабайок за кордоном, навіщо щоб виправдовувати та мотивувати загарбницькі амбіції та відвертати увагу від внутрішніх проблем. Як наслідок, Росія починає загарбницьку війну проти України, наче рятуючись від НАТО та винищуючи казкових неонацистів, замість того, щоб будувати лікарні у власних містах. Тож санкції та уникнення співпраці з Росією мають бути не допоки закінчиться війна, а доки там існують такі інфіковані уявлення про світ. Ви це побачили у відео-журналі Ікла. Отака думка, і вона ключова у тому, що сьогодні сталося з цим сраним Оскаром. Дехто на Заході думає, що впаде нинішній російський режим, прийде Навальний, і все, і можна буде з ними торгувати газом, співпрацювати, приймати, трошки стабілізує економіку, хоча по факту це буде просто відстрокування того, щоб все це повторилося. Тому що вони постійно возвеличують себе, відвибілюють себе. Цілі покоління виросли на тому, що Росія велика, хоча по факту це просто Бандюга, яка розташована На такому гігантському Клаптику землі І все про що вони думають, це про те, що Вони великі, вони усім Допомагають, хоча по факту Вони усіх окуповують, присвоюють Культури і території Вони не згадують про допомоги інших Країн, допоки вони Не навчаться з цим працювати Їх треба ізолювати, а не до того Як впаде бляха нинішній режим Тому возвеличувати Альтернативу Путіну у вигляді Навального. Це дуже небезпечно. А для людей з Заходу, які абсолютно не в контексті, це звучить як цілковито реальний варіант. І ось чому виграш цього фільма номінації «Найкращий документальний фільм» це дійсно велика проблема з моєї точки зору. А ми з вами маємо максимально чинити супротив в інформаційному полі, щоб люди на Заході розуміли, у чому дійсно проблема цього фільму, у чому проблема Росії, що справа не в одному Путіні, а в тому, що там поколіннями вважають, що Захід – це проблема. Що території навколо Росії – це російські території. Що Росія велика, бо вміє воювати. І тільки після того, як колись Німеччина, вони повністю визнають свою вину, виплатять репарації і бажано ще якийсь час будуть працювати з тим, щоб їх люди не вважали війну взагалі чимось прикольним, а Росію великою, бо вона загарбник, от тільки після цього Цього ми маємо вже думати, розмірковувати. Треба нам їх прощати або ні. Треба з ними співпрацювати або ні. А не після того, як ми замінимо одного Путіна іншим. От і все. Такий відос на сьогодні вийшов, трошки серйозненький, але не менш крінжовенький. Я сподіваюся, що він заслуговує на лайк. Обов'язково його поставте, поставте колокольчик. Взагалі, підпишіться, я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте канал спонсорством. Це, до речі, дуже небагато коштує, а сильно, дійсно сильно, мені допоможе. Всім пока, до скорих відео. Всіх цілую, донайте на ЗСУ, дзвоніть мамі, цілую.